Tosiaan, Kalle Tervo, olen minä, STM, hallitusneuvos. Uh, Miltä näyttää? Tuliko mun kalvot näkymiin? Kyllä. Loistavaa, kiitos. Vähän jännittelin. Vähän jännittelin tätä tota niin, äh, selaimen kautta tässä Teamsille. Lisäksi mä jännittelin sitä. Mä katsoin tota äsken tota, tota, uh, ohjelmaa ja siinä oli silleen, että 9.00-10.45. Kalleterve. Ah, me, me luulemme varautuneet 15 minuuttia, enkä näin pitkään, mutta onneksi tosiaan olikin sen koko osuuden, eikä minun osuuteni osa. Juridisia lähtökohtia olisi olis luvassa. Äh, Juridiikkaan pykäliä ja niin ajattelin ensimmäisen kalvoon laittaa muutaman, muutaman pykälä näkyviin. Kaikki valtionavustustoiminta perustuu valtionavustuslakiin, joka on yleislaki, joka antaa pohjan tosiaan kaikelle valtionavustustoiminnalle. Lisäksi näihin hankkeisiin, joita nyt käynnistellään, sovelletaan, tämän vuoden alussa voimaan tullutta asetusta, valtionavuston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023. Se on sellainen asetus, joka antaa lähinnä puitteita sille, että miten sosiaali- ja terveysministeriö on voinut valtionapun viranomaisena nämä avustukset myöntää tai, tai, tai, tai, tai, tai no, niin miten, miten ne tullaan myöntämään. Ja, ja ja muuten sellaisia enemmän ehkä tota, no niin, niin kuin viranomaiseen kohdistuvia menettelytapoja ja täsmennyksiä. Toki jotain merkitystä myös hankke, hanketoimijoiden kannalta. Valtionavustuslaki on kyllä sellainen, että, että siinä on ihan, ihan hankkeen kannalta monella tavalla hyvinkin olennaista. Siinä säädetään valtionavustusten hakemisesta, myöntämisestä, valtionavustuspäätöksestä, avustuksen käytöstä, ja sitten jos tulee ongelmia, niin myös hankalista asioista, avustuksen palauttamista takaisin perinnästä näistä toiminnasta. Koko valtionavustus- sääntelyn tavoitteena on se, että ne avustusrahat tulee käytetty sillä tavalla, että niillä saadaan sitä hyvää aikaa, jota yhteiskunnallisesti kulloinkin toivotaan ja tavoitellaan. Ja toisaalta tavoitteena on myös hyvä taloudenhoito, eli että rahat tulee käytettyä tehokkaasti siihen, mitä tavoitellaan. Mä vähän suunnittelin, että mulla olisi ollut tässä esityksessä vain yksi ainut dia tota, ja jos näin olisin toiminut, niin se olisi ollut tämä seuraava dia. Se on mun, se on mun tota, noin paras juridinen vinkki näihin valtionavustusasioihin liittyen. Tulee tässä <köhön> perehdyy päätökseen. Sitten kun nämä valtionavustuspäätökset valmiiksi saadaan ja, ja tota, te saatte ne, niin, niin todella Päätös kannattaa ää, ää, tota, lukea hyvin ja huolehtia siitä, että, että vielä riittävän hyvin siellä tota, noin, hankkeen puitteissa tiedetään laajemminkin, että mitä siellä päätöksissä oikein lukee. Se valtioalustuspäätös on noita äsken mainittuja lakeja ja asetuksiakin paljon olennaisempi tämän hankkeen kannalta, aivan olennainen. Se määrittää, että mä, miksi avustus on ylipäätään myönnetty ja mihin tarkoitukseen ja, ja et milloin sitä rahaa saa käyttää sen avustuksen käyttöaika, Päätöksen vastainen toiminta voi johtaa avustuksen maksun keskeytykseen tai velvollisuuteen palauttaa jo saatua avustusta takaisinperintä toimiin. Et se on erittäin tärkeää ymmärtää, että mitä siellä lukee ja miten noudatetaan päätöstä. Se velvoittaa avustuksen saajaa. Ja sitten, jos on sen kaltainen hanke, että on se avustuksen saaja hankehallinnoija ja sitten, sitten useampia osatoteuttajia, niin niin hankehallinnoijan kautta sitten huolehditaan siitä, että se velvoittaa sitten kaikkia osatoteuttajakin osaltaan. Ähm, eli se on velvoittava, Mutta kääntöpuolena, niin se velvoittaa myös ministeriötä viranomaisena. Se on siitä hyvä, että ei voi tulla sitten semmoista tilannetta, että täältä tulisikin sitten päätösten antamisen jälkeen että se, niin kuin jotain yllätysvetoja, että ei ei ei, että vaikka päätöksessä sanottiinkin noin, niin nyt tehdäänkin näin, vaan, vaan se, tota noin, niin siihen pystyy myös luottamaan, että tähän sitä rahaa saa käyttää tämän käyttöajan. Kuten sanottu, niin, niin siihen kannattaa laajemminkin perustua, että, että perehtyy tähän päätökseen, että se on että olennainen hankkeen johdolle, hankkeen talousihmisille, projektipäälliköille tai miten organisoidaankaan ikinä erilaiset projektit. Mutta ihan sitten myös sellaiselle projektihenkilöstölle, että siitä, että, että, että, että riittävän laajasti jaellaan keskeinen informaatio, mitä siellä päätöksessä on, ja, ja, ja vaikkapa tämän tyyppisiin tilaisuuksiin tota noin, osallistutaan, niin se on hirmo tärkeää. Tähän tallennetaan, niin jälkeenpäinkin kannattaa suotella näitä tota kattelemaan sieltä ja avataan. Se on info, joka on tarpeellista ihan koko henkilöstölle monelta osin. Vaikka semmoinen esimerkki, että, että sitten kun hanke on hyvässä käynnissä ollut jonkun aikaa ja sitten siellä tota, aletaan pohtia, että, että et, et, et, olisi kyllä aika hyvä, jos meiltä vaikka kolme hengen porukka lähtisi, lähtisi opintomatkalle johonkin naapurimaahan, jossa on hyviä, hyviä tota noin, henkilökohtaisen budjetoinnin malleja jo käytössä. Ja mietitään, että onko tällaisen matkan sitten kustannukset avustuspäätöksen mukaan, niin, tai ylipäätään, niin, niin, niin, niin onko ne hyväksyttäviä kustannuksia, voidaanko ne avustuksella kattaa. Niin, niin, niin todellakin sieltä avustuspäätöksestä niin vastaus tähänkin löytyy. Ja muihin tämän tyyppisiin kysymyksiin, että mitkä ovat hyväksyttäviä kustannuksia, mitä sillä hankerahalla saa tehdä ja mitä ei. Siellä päätöksessä määritellään, Erityisesti muun muassa seuraavia asioita, mihin sitä alustusrahaa saa käyttää, eli mitkä on hyväksyttäviä kustannuksia. Tästä Avin Tuula ja Jaara kertookin vielä merkittävästi tarkemmin. Sitten päätöksessä on listattu paitsi, <köhön> anteeksi, <köhön> paitsi hyväksyttävät kustannukset, niin siellä on myös erikseen listaa, mitkä nyt ainakaan ei ole hyväksyttäviä kustannuksia selkeiden vuoksi talouden ja hallinnon menettelytavoista, kirjanpidosta, hankinnoista, työajan seurannasta on päätöksessä ehtoja. Sen osalta pikavinkit on ehkä sellaiset, että kannattaa alusta asti pitää huolta siitä, että hankkeen menot kaikki, mihin avustusta ajatellaan käytettäväksi, menee kirjanpitoon sillä tavalla, että ne on helppo löytää, ne on helppo eritellä muista. Niillä on oma kustannuspaikka ja sitä kautta ne on helposti sieltä todennettavissa. Hankinnoista hankintalakia täytyy muistaa, ää, noudattaa. Ää, eli silloin kun käytetään tätä valtiolta tullutta avustusrahaa, niin vaikka organisaatio olisi sellainen, että muuten hankintalaki ei tule sovellettavaksi, niin, niin avustusrahaa käytettäessä tulee hankintalakia noudattaa. Päätös velottaa myös kilpailuttamaa myös pienhankinnat. Kun on yli 20 000 euroa hankinnasta kyse, niin pitää useampi tarjous pyytää. Työajan seuranta siinäkin heti alusta saakka sellaiseksi, että pystytään osoittamaan, että se työ on aidosti kohdistunut hankkeelle sellaisella henkilöllä, joka tekee jotain muutakin ja sitten hanketoimia, niin, jotta otetaan selkeä, että, että mikä on sitä, joka voidaan tällä hankerahalla kattaa. Joillekin hankkeille saatetaan päätöksessä asettaa jonkin tyyppisiä erityisehtoja, ää, jotka täsmentävät sitä, että tuota, nyt jollain toi puhelin, tota, jotka jotenkin täsmentävät sitä, että millaisia hanketoimia erityisesti tulisi hankkeessa tehdä. Raportoinnista hankkeen aikana ja sen päätyttyä on ehtoja ja on tärkeää huomioida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa jo nyt, niin se, että miten tästä raportoidaan. Et aletaan kerätä alusta saakka oikeat tieto talteen ja se on sitten helppo raportoida niin hankkeen aikana kuin se päätyttyä. Hankesalkun käyttö liittyy muun muassa tähän. Sitten useita muita yksityiskohtia pienempiä, on ehtoa tekijän oikeuksista. Sosin, kun hankerahalla syntyy jotain tuotoksia, niiden tulee olla vapaasti hyödynnettävissä ja muuta sen tyyppistä. Jos saa päätökseen ää, ja muuten, että mikä, mikä, mitkä on sallittuja hanketoimia ja mitkä ei, niin on jotain epäselvää, niin kannattaa ajoissa kysyä neuvoa. Ää, hankkeen niin tota THLn päästä kuin stm päästä saa aina kysyä neuvoa, mutta kannattaa kuitenkin aina ensin vilkaista, että mitä siellä päätöksessä itse asiassa tästä sanotaan. Monet asiat löytyy sieltä kuitenkin aika hyvin. Sitten jos käy niin, että huoma, huoma, huomataan, sitten, että, että no hankkeessa olisi kyllä, pitäisi kyllä tehdä jotain sellaista, mikä, mikä tämä päätös ei nyt vaan mahdollista, niin siitäkin kannattaa olla yhteydessä. Ja sitten asiaa voidaan käydä läpi, että miten se on järkevintä toteuttaa. Ja jos ne toimet on sellaisia, että totta, että ne todella sopisi hyvin ja totta, että ne ei mahdu tämän päätöksen sanamuotoon, niin silloin on mahdollista myös hakea sitten päätöksen muuttamista STM suunnalta. Ja ja sitä kautta sitten mahdollistaa sellaisetkin jutut. Joskus kun hankkeessa päässään pidemmälle, niin, niin, niin, niin näinkin voi käydä, että, että ymmärretään, että sittenkin tällainenkin on tarpeen. Vielä pari sanaa hankkeen hallinnoinnista. Ja sitten, sitten tota onkin mun sanallinen arkku jo tyhjennetty. Ää Näissä henkilökohtaisen budjetin hankkeissa osa-hankkeista käsitykseni mukaan tulee olemaan sellaisia, että siellä on vain se niin kuin yksi avustuksen saaja, joka yksin toteuttaa sitä, sitä hanketta. Mutta monet on sen kaltaisia, että on avustuksen saaja ja joukko muitakin toimijoita, jotka toteuttaa sitä hanketta. Täällä on perusteltu erityisesti, että avustuksen saaja voidaan kutsua hankehallinnoijaksi ja ne muut toteuttajat ovat osa-toteuttajia. Ja, ja Ä, jotka sitten saa osan siitä avustuksesta käyttöön ja jotka sitten yhdessä tota noin, ä, toteuttaa niitä hanketoimia ja, ja yhdessä jakaa sitä STMn myöntämää avustusta keskenään. Nämä hankehallinnoinnin menettelyt kaiken kaikkiaan ä, niin, niin yhden toteuttajan hankkeen kuin sitten tämmöisen laajemman hankekokonaisuuden osalta vastaa hyvin pitkälti mm, viime eduskuntakauden äh, tota noin, niin, näitä kärki, kärkihankkeita, että saattaa olla, että hyvin linjoilla on monia kokeneita hankeihmisiä, niin, tota, niin, niin, niin niin samantyyppistä on, on luvassa kuin siellä. Ehkä niin, että tällä kertaa ollaan pyritty vielä hiukan enemmän tekemään malliasiakirjoja ja ohjeistusta, jotka on, on tarkoitus vielä entisestään helpottaa tätä juttua ja joitain menettelyjä on pikkusen pyritty keventämään, että, että hankehallinnon byrokratia pysyisi kohtuullisena. Toisaalta tarkoituksena kuitenkin on, että hommat hoidetaan alusta asti sillä tavalla kuntoon ja varmistellaan, että ei tule jälkikäteen selvitettäviä ongelmia ja, ja tästä toki jonkun verran tota, noin, syntyy ää, paperityötä ja, ja semmoista hyvää byrokratiaa, joka val, valmis, varmistaa sen, että pysytään oikeilla poluilla. Ää, joustojakin löytyy, että mitään, turhaa, pap, mitään turhia papereita me ei pyydetä ja aina ollaan valmiit perustelemaan, että miksi me mitäkin paperia pyydetään. Siltä osin kuin tota, niin ne ihmetyttää. Se itse päätös osoitetaan silloin, kun on useita osakotettajakin hankkeessa, niin sille varsinaiselle hankehallinnoijalle. Ää, ää, hankehallinnoijalla on monia tehtäviä, monia erityistehtäviä siltä osin, kun itse toteuttaa sitä hanketta, ne omat hanketoimet, mutta sitten hankkeen koordinointia, sen hankkeen toimijoiden välisen yhteistyön järjestämistä. Hankehallinnoija kokoaa maksutushakemukset yhteen ja lähettää ne sitten eteenpäin Aville, joka sitten maksaa niiden perusteella avustusta aika ajoin. Ja Hankehallinnoija vastaa myös hankkeasiakirja-aineiston säilyttämisestä, sitten vielä hankkeen jälkeenkin. Kaikki aineistot on säilytettävä peräti kymmenen vuoden ajan, ja myös, myös vastuut säilyy sen saman ajan. Tämä, ää, hankehallinnoijalla on melko paljon valtaa ja sen myötä myös paljon vastuuta. Siksi tuossa on toi hämähäkkimies tästä asiasta muistuttamassa. Ehkä hankehallinnoija muutenkin vähän niin kuin hämähäkkimies pitää siellä sitä verkostoa, verkkoja tota noin, niin yllä siinäkin mielessä. Ah, sitten jos, jos tulee jotain jälkiselvittelytoimia, takaisinperintötoimia ja muut, niin ne kohdistuu myös ensi siihen hankehallinnoijaan. Että, tota, noin, hankehallinnoijalla on monta hyvää syytä olla siellä tarkkana ja kantaa hyvin vastuuta. Sopimusavustusten siirrosta on tuolla vielä viimeisenä pallukkana. Silloin kun hankkeessa on useampi toteuttaja, niin hankehallinnoijan on, on tehtävä jokaisen osatoteuttajan kanssa tämmöinen sopimus avustuksen siirrosta. Se on se elementti, joka ää, tuo nämä valtionavustuspäätöksen ehdot kaikilta osin velvoittamaan myös niitä osatoteuttajia. Ää, ja meiltä tota, saa mallin siihen, että millainen se sopimus kannattaa olla, mutta, mutta sitä saa toki muokkailla sen mukaan, miten parhaaksi sitten hankkeessa katsotaan. Aa, se, on, se on aivan olennainen palikka tässä kaiken kaikkiaan. <köhön> Välillä joissain hankkeissa ajatellaan sillä tavalla, että, että, tuota, että jonkun, jonkun toteuttajan osalta niin, niin, niin kun ei siirretäkään avustusta, vaan, vaan ostetaan palveluita joiltakin, joiltakin toimialta ja se on, että joku toimii sillä tavalla mukana. Sekin on täysin mahdollista, mutta silloin kun on laajemmasta osallistumista siihen hankkeeseen kyseessä, niin vahvasti kyllä ää, suosittelen tätä avustuksen siirron mallia. Tämä avustuksen delegointi on parempi kuin semmoinen laaja ostopalvelumalli. Tässä mallissa vastuut on selkeimmät ja toiminta on yhdenmukaisempaa kaikin puolin. Tätä, tätä hämähäkkimies vahvasti suosittelee. Yes. Luulen, että sanoin kaiken mitä piti, että kiitos maan omasta puolestani ja Hämähähetki myöskin siinä kiitelee ja oikein hyviä, onnistuneita hankkeita.